Привіт, котики! Тренування на все тіло, без обладнання, без стрибків, без повторів. Я твій тренер Лагартіша. І ми починаємо з легкої розминки. Переносимо вагу тіла з одної ноги на іншу. І обертаємо руками по великому колу вперед. І назад. Лікті. Розганяємо кров по тілу, розігріваємо суглоби. І назад. Кисті. І закінчили обортом. Оберти корпусу в одну сторону. Два. Три. Чотири. П'ять. І в іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ноги разом. Оберти стегнами. Один. Два. 3, 4, 5, і в іншу сторону. Один, два, три, 4, 5. Коліно. Один, два, три, 4, 5, і в іншу сторону. Один, два, три, 4, 5. Стопи. В одну сторону, в іншу, в одну сторону і в іншу. Закінчили і переходимо безпосередньо до тренування. Перша вправа у нас – присідання. Ноги на ширині пліч, стопи дивляться чітко вперед чи Трохи розгорнуті в сторону і ми опускаємося до паралелі стегон. І з підлогою таких ми виконуємо 20 відносно повільних повторів. Готово? Працюємо. Один. Два. Слідкуй за тим, щоб коліна не валились всередину. Три. Чотири. П'ять. Шість. Не перепрогинай поперек. Всім, не треба робити ось так, відвертати попу назад. 8. 9. 10. На рух вниз вдох, на рух вверх видих. 12. 13. 14. 15. Вага рівномірно розподілена по всій стопі. 17. 18. 19, 20. Закінчили. І наступна вправа зведення ліктя і коліна. Ми опускаємося на підлогу, на карачки. Спина рівна, живіт підтягнутий. Піднімаємо ногу, піднімаємо руку, зводимо їх і розводимо назад. Таких ми робимо по 12 на кожну сторону. Готова? Працюємо, нога, рука. Попереку ніякого руху немає. Два. Три. Від макушки до копчика пряма лінія. Чотири. П'ять. Живіт тримаємо підтягнутий. Шість. Ніби тягнемо його до... Сім. Хребта. Вісім. Не втягуємо. Девять. А саме тягнемо вверх до хребта. Десять. Одинадцять. 12. Закінчили. Змінюємо сторону. Нога, рука. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 11 12 Закінчили. І у нас буде ми будемо переносити вагу тіла з одної сторони на іншу і додаємо о, удари руками. Коли ми переносимо направо, ми о, правою рукою, коли наліво лівою рукою. Готово. Працюємо. Синхронізуємось, тренуємо координацію рухів. Ще 40 разів. Я просто про себе рахую, бо це складно дихати і рахувати. 80 девяносто, сто. Закінчили, відпочиваємо, п'ємо воду, якщо потрібно, і наступна вправа у нас – випади з балансом. Якщо ти відносно новачок і тобі важко робити випади, з балансом. Ти робиш просто випади. Якщо ти можеш це робити, ти робиш з балансом. Показую. Ми робимо крок назад, опускаємось вниз. Тут важливо, щоб коліно залишалось чітко над стопою і не рухалося вперед. Тобто вага тіла зміщається назад, опускаємось вниз, встаємо і виносимо ногу вперед. Після цього ти або повертаєшся в випад, якщо у тебе баланс вже більш-менш не або стаєш в Вихідне положення і знову крок назад, вниз. Якщо тобі ще складно це робити, ти просто робиш випад і крок назад. Готово? Таких ми робимо по 10 на кожну сторону. І працюємо. Крок назад, баланс. Вихідне положення, крок назад, баланс. Два, три. Якщо можеш, з балансу йди одразу випад. Чотири. Якщо не можеш, вихідне положення. П'ять. Нікуди не спішимо. Шість. Слідкуємо за технікою. Стопа дивиться чітко вперед. Сім. Коліно дивиться чітко вперед. Вісім. Коліно не валиться всередину. Дев'ять. Десять. Коліно чітко над стопою. Одинадцять. Дванадцять. Змінюємо сторону і робимо те саме. Готово? Працюємо. Один. Два. Якщо складно, вихідне положення. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчили. І у нас віджимання за Хендерліз кушапс, я не знаю, як це сказати українською, але ми будемо відпускати, піднімати руки від підлоги. Показує, ми стоїмо на коліна, чи ти можеш робити повноцінні віджимання, руки трошечки ширші за плечі, тобто вузька постановка рук. І ми опускаємося, лікті рухаються чітко назад, не в сторону, назад. Ми опускаємося, лягаємо на підлогу, відпускаємо руки, спираємось і піднімаємо себе наверх. Таких ми робимо 10 повторів. Готова? Працюємо. Повільно вниз. Не падаємо. Повільно вниз. Лягли, відпустили. Вверх. Один. Повільно вниз. Відпустили. Два. Повільно вниз. Відпустили. Три. Повільно вниз. Відпустили. Чотири. Повільно вниз. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. І у нас буде чотири апаркоти, два прямих. Як це виглядає? Один. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Готова? працюємо. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Один. Два, три, 4 раз, два, три, четыре, один, два, три, чотири, раз, два, три, четыре, два, три, чотири, раз, два, три, четыре, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. І останні раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, один, два, три, четыре. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Відпочиваємо. Ти вже, мабуть, зрозуміла наш принцип, як ми працюємо. У нас вправо на ноги, вправо на верх тіла, маленький кардіо. Право на ноги, на верх тіла, маленька кардіо. Наступна вправа у нас а, дуже класна для сідниць, для стабілізаторів коліна для стабілізаторів стопи нахили на одній нозі. Ми піднімаємо одну ногу, коліно трохи згинається, наскільки йому треба. Тобто, не намагайся зробити це на прямій нозі. Ти зможеш, але це не потрібно. Коліно згинається наскільки йому треба. Ми опускаємося вниз і піднімаємось назад. Повільно. Чим швидше ти будеш робити, чим тим тобі легше. У нас мета – тренувати твої м'язи. Тому ми робимо повільно по 12 разів на кожну ногу. Готова? Один. Два. Ти можеш ставити другу ногу на підлогу після кожного повтору. Три. Або якщо. Чотири. У тебе вже баланс трошечки краще розвинутий. П'ять. Ти не ставиш ногу на підлогу. Шість. Сім. Вісім, десять, дванадцять. Закінчили, міняємо ноги і працюємо. Одиннадцять, 3 4 1 1 1 1 1 1 10, 11, 12. Закінчилися? Закінчилися? Закінчилися? І опускаємось вниз. І у нас буде віджимання з широкою постановкою рук. Ми ставимо руки широко, ширше за плечі. лікті у нас будуть рухатися в сторони, на цей раз. І ми опускаємось вниз. І піднімаємось наверх. Якщо ти не можеш віджиматись, ти лягаєш і робиш а, так само, як ми робили в попередній вправі. Якщо можеш, віджимаєшся, відтискаєшся нормально. Таких ми виконуємо. 10. Повторів. Ні, давай зробимо 12. Готова? У нас тільки один підход, можемо зробити 12. Працюємо. Повільно вниз. Один. Повільно вниз. Два. Живіт тримай підтягнутим. Три. Старайся щоб у тебе не було руху. У крипті. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще два. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили. І піднімаємось вгору. І у нас буде легесенький біг із ударами. Якщо ти не можеш, якщо тобі не можна бігти, ну знову ж таки, ми не біжимо ось так, щоб у нас була а, стряска по колінах. І так далі, ми просто легесенько переносимо вагу тіла. З однієї ноги на іншу. І а, включаємо удари руками. Готова? Працюємо. Дихаємо глибоко. Вдихаємо через нос. Видихаємо через рот. Б'ємо на рівні очей, не на рівні грудей, ось так. На рівні очей. Відчуваєш плечі. Я вже трошечки відчуваю. Але ми ж знаємо, що це відчуття. Це, що? Накачування в м'язи крові. І немає ніякого відношення до того, як правильно, чи неправильно, ефективно чи неефективно ти працюєш. Оце печіння, що ти зараз відчуваєш, — це накачування крові. І закінчили. До речі, при, а, при важкому силовому навантаженні ти таке печіння відчувати не будеш. Скоріше за все. Так. У нас відпочинок. Я щось відволіклася цим відчуттям м'язів. У нас відпочинок. І знову вправо. Справа на ноги у нас буде а, трошечки складніше. Ми робимо випад назад. Опускаємося в випад. Розвертаємось. В присід. Розвертаємось назад і виходимо в баланс. Із цього положення або вихідня положення, або одразу випад. Це буде складніше, ніж все, що ми робили раніше. Але якщо з тебе не виходить нічого страшного, то треба тренувати. Правильно? Будемо робити повільно, по вісім разів на кожну сторону. Готова? Працюємо. Випад, розворот, присід. Назад випад і баланс. Вось бачите сама чуть не хвалить випад, присід, випад, баланс, вихідне положення: два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. О, я казала вісім, а ми вже робимо десять. Ми вже зробимо десять. Десять. Закінчили. І ми міняємо сторону. Готова. Працюємо. Випадки. Розворот. Назад. Баланс. Один. Два. Три. Слідкуй за технікою. Коліно чітко над стопою. Чотири. Не рухається вперед. Не валиться всередину. П'ять. Шість. Вісім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І ми опускаємось вниз. У нас будуть гіперекстензії. Цю вправу. Якщо в тебе грижі і протруці, ти робиш цю вправу не повністю. Якщо все окей, робиш повністю. Ми лягаємо на підлогу. Я повністю налягаю, бо відключиться мікрофон. Руки витягуємо вперед. І з цього положення ми піднімаємо плечі нагору і в той самий час зводимо лопатки, приводимо лікті до діла. Тобто піднімаємо плечі вгору і зводимо в лікті. Якщо в тебе протрузії чи грижі, ти вгору не піднімаєшся. Тобто ти просто лежиш і приводиш лікті до корпусу і назад, тобто ти не піднімаєш плечі вгору. Якщо в тебе за спиною все окей, ти піднімаєш плечі вгору. Готова? 12 разів. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, закінчуємо. І у нас присідання з виносом коліна, тобто ми присідаємо і коліна, присідаємо і коліна, таких у нас 20 разів. Готово? Працюємо. Присіли. коліна. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчились. Відпочиваємо. Ємо водичку. Продовжуємо. Наступна вправа у нас присід ножиці, чи тяга ножиці, не знаю, це більше, як тяга. Ну, в общем. Ми відступаємо ногою назад трошечки, просто щоб на ній не було ваги. Вся вага на передній стопі, повністю на стопі, ми відводимо стегну назад і нахиляємось максимально вперед. Ми ніби присідаємо і нахиляємось одночасно. Лягаємо грудьми на стегно майже. І піднімаємось назад. Таких ми виконуємо 12 разів на кожну ногу. Готова? Працюємо. Один. Два. Повільно вниз. Три. Повільно вниз. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчили, змінюємо ногу і повторюємо то саме. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчили. І ми опускаємось вниз. Опускаємось вниз. І у нас планка з розворотом. Ми стаємо в планку з упором на лікті. І ми будемо розвертатись в одну сторону і в іншу. Таких ми робимо 20 повторів. Готово? Встали в планку і працюємо. Один. Два. Тримаємо живіт підтягнутий три чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили і у нас буде присід за паркотом. Тобто, ми присідаємо і встаємо за паркотом. Присідаємо, встаємо за паркотом, змінюємо плече. 20 разів. Готово? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. И у нас еще один, еще один блок. Ще один блок, і ми починаємо його з присідань плія. Широкою постановкою ніг, стопи розгорнуті. В сторону ми опускаємося і встаємо. Коліна не валяться всередину, поперек не перепрогинаємо. Готова? 20 разів. Один. Не спішимо. Два. Три. Слідкуй за колінами, щоб вони не валились вниз. Чотири. Тому що ти вже починаєш втомлюватись. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20. Закінчили. Спускаємося вниз і у нас буде, не знаю, як назвати це вправо. Ми встаємо в планку. І з цього положення ми зміщуємось назад. Повертаємось вперед. На коліна. І віджимаємось. Знову вгору. Вміщуємось назад, вперед. І віджимаємось. Таких ми робимо шість повторів. Готова? Працюємо. А хоча, давай зробимо 8. Так? Назад. Вперед. На коліна. Віджали. Планк. Назад. Вперед. На коліна. Віджалась два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще один раз. Вісім. Закінчили. І у нас буде легесенький біг на місці із апперкотами. Готова? Працюємо. Зовсім легесенько ми переносимо вагу тіла на ногах. Дихаємо. Видихаємо носом, видихаємо ротом десь на 3-4 кроки. Біжимо, це вже майже кінець. Можеш прискоритись на максимум, наскільки можеш. Біжимо, біжимо, біжимо. Не здавайся. Ми в цьому разом залишилися зовсім трошки. Не жалій себе. Дихаємо. І закінчили. Я рекомендую тобі додати до цього тренування. Тренуваннячка на прес або кардіотренування, щоб було прям повний фарш. І обов'язково після того, як ти зробиш прес або кардіо, не забудь потягнутися. З тобою була Лагартіша. Бувай.